دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر دنیا تشریف دارید دلی شاد موز جامع و تنی سالم داشته باشید امروز شهر قتل ناجام مردانه جینا یا محسا امینیه قسمت زیادی از مردم کردستان و مناطق اطراف به سبب سفر کردن بعضی از ورزشکارهای مطرح و اکتورهای مطرح دنیای مجازی و دنیای سیاست و ورزش سفر کردم به صد و حمایت خودشون رو از مردم بی‌دفاع ایران اعلام کرده چهل روز سرکوب پشت سر همه نیروهای اشغالگر و نیروهای ضد مردمی جمهوری اسلامی تی شد 40 روز هرچی از تمام داشتن در توان داشتن به صحنه آوردن و به, به خیابان ها آوردن و قتل مرتکب شدن و جنایت مرتکب شدن تا بتونن این اعتراضات رو سرکوب بکنن تعداد خیلی زیادی رو مجروح کردن تعدادی شهید شدن و تعداد خیلی زیادی الان در بازداشت به سر می برن ولی این اعتراضات هنوز هم که هنوزه با شدت قدرت حتی شدیدتر و قویتر از گذشته داره ادامه پیدا میکنه. مغازدارهای کردستان و مردم کردستان تقریبا در اعتصاب کامل به سر میبرن. وقتی اون رسیده که مردم جاهای دیگه هم اعتصابات رو ادامه بدن و گروه های دانشجوی تنها نمونن. گروه های کارگری هم به اعتراضات بپیوندن. دیدم که رئیس سازمان نظام پزشکی تهران استفاده داده و این یک خبر خوش هست اعتراضات نظام پزشکی رو دیدیم و حمله ناجوان مردانو و حمله بسیار خشنی که به جامعه پزشکی صورت گرفت رو دیدیم این اعتراضات ادامه خواهد داشت پیشبینی من در اینه که در سه ماه به نتیجه های بسیار شگفت انگیزی برسه و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و حتم دارم هرچند که ادامه پیدا میکنه ولی وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور باید یک مقدار تغییر پیدا بکنه از نظر من الان وقتشه که پارلمان در تبعید درست بشه وقتشه که شورای رهبری درست بشه وقتشه که یواشواش به صورتی اکادمیک و به صورتی سازمان یافته و به صورتی جدی افکار عمومی دنیا, دنیا رو در جریان موضوع قرار بدیم و بتونیم افراد تأثیر گذار در جامعه سیاسی رو تشویق بکنیم که پشت ملت ایران وایسه فقط با راه پیمایی کردن و فقط با خیابان آمدن و چندتا تا صادر کردن نمیتونیم موفق بشیم و توان موفقیت ما بسیار پایین خواهد بود به همین دلیل نیاز داریم که سازماندهی بسیار قویی پشت سر خودمون داشته باشیم چیزی به نام پارلمان در تباید یا دولت در تباید یا شورای رهبری در تباید به شکلی حالت آکادمیک یا حالت اجرایی رو در دست بگیریم رهبری اعتراضات داخل کشور همیشه در دست خود جمعون هایی هستش که در داخل جامعه دارن کار میکنن ولی کسایی که خارج از کشور دارن فعالیت میکنن و سعی دارن که حمایت بکنن از این اعتراضات باید یهو شبا شکل سازمانی به خودشون بگیرن و سازماندهی بکنن دیدم که اختلافاتی هست بر سر پرچم شیر و خورشید و پرچم چه پرچم گونه مختلفی که در اعتراضات به بس... حضور دارن واقعیت اینه که هر کسی باید با هر مرامی که هستش بدون ترس بتونه این مرامش رو با پرچمش، با اعلامیش، با شعارش در اعتراضات نشون بده. چرا که چیزی که ما دنبالش هستیم زندگی دموکراتیک هست. و اگر قرار باشه امروز مزاهم آوردن پرچم یک گروه یا یک سادهی باشیم فردای روزگار سعی خواهیم کرد که اون تفکر رو سرکوب بکنیم. امروز باید دموکرات باشیم و امروز باید در جای هایی شرکت می‌کنیم در اعتراضاتی که شرکت می‌کنیم اجازه داشته باشیم که پرچم خودمون رو هم حمل بکنیم به نظر من حمل هر نوع نشانه که نشان که نشان فکری یا نشان سیاسی آزاد باید باشه و این خودش نشانه دموکراسی خواهد بود در آینده و لازم است که هر گروهی زیر پرچم خودش جمع بشه و نشون بده که دارای چه اعتقادی هستش اعتقادات شخصی من در این کانال به هر حال یا به صورت روزانه یا به صورت هفتگی من نظرات خودم و اعتقادات خودم رو بیام میکنم من یک تفکر خاص خودم رو دارم و یک مبارزه خاص خودم رو از ماه پنج میلادی شروع کردم و ایمان دارم که ما امسال رو با سرنگونی جمهوری اسلامی به پایان خواهیم رسوند و احتمال درگیری و اعتراضات سراسری در ترکیه رو هم پیش بینی میکنم ترکیه به سمت انتخابات ریاست جمهوری پیش خواهد رفت داره در حال پیش رفتن به سمت انتخابات ریاست جمهوری هست هشت ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه انجام میگیره و جناح حاکم بعد از 20 سال تقریبا شکست رو احتمال 90 درصد خواهد چشید ولی به دلیل اینکه بسیار کارهای خلاف در دوره حکومت این 20 ساله جناح حاکم صورت گرفته انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز خیلی سخت خواهد بود و احتمال درگیری بسیار بالاست احتمال درگیری در ایران هم به این دلیل بالاست که کسانی که در حکومت هستند، در حاکمیت هستند، بسیار جنایت و جرم و قانون شکنی انجام دادن و انتقال مسالانتانیز قدرت تقریبا غیر ممکنه در ایران به همین دلیل است که این اعتراضات به سمت انقلاب خواهد رفت و چیز جای دیگه راه دیگه برای تغییر در ایران وجود نداره بغیر از سرنگونی جمهوری اسلامی اصلاحات رو ما امتحان کردیم من خودم در دوره اصلاحات فعال بودم و متاسفانه اصلاحات نتونست به نتیجه مورد نظر به نتیجه مورد نظر برسه و اصلاحات رو خفه کردن بعد از اصلاحات راه دیگه ای نموند جنبش سبزی بود و جنبش سبز رو هم سرکوب کردن و این آخرین مبارزه هی هستش که مردم دارن انجام میدن و خوشبختانه این انتراضات چه روز پشت سر هم و با پشتوان عظیم مردمی و با پشتگاه جوانان داخل جامعه پیش رفت. احتمال میدم که جوانان در داخل جامعه انتظار داشته باشند که خارج از کشوریها که وضعیتشون در سلامت بهتری هستش در آزادی بیشتری قرار دارن پارلمان در تبعید رو درست بکنن. انتظار من درست کردن پارلمان در تبعید است امیدوارم که به نتیجه برسه سعی خواهیم کرد که این کار رو پیش ببریم و تماسهایی خواهیم داشت برای تشکیل پارلمان در تبعید. بسیار خوشحال و سپاسگزار میشم که شما ها هم همکاری بکنید اگر کسانی رو میشناسید که لازم است در پارلمان در تبایید شرکت بکنند معرفی بکنید چرا که هر چقدر تعداد اعضای این پارلمان در تایید بیشتر باشه امکان فعالیت بیشتری رو خواهد داشت با امید دیدارتون در آینده سرشار از دموکراسی و آزادی در ایران